Е, приятели, здравейте, тука малко съм на разходка до Малеовица. За съжаление, времето ужасно и не успяхме да изкачим на върха. Но пък разходката си е била. Искам да се поговорим малко относно протестите. Виждате в момента какво се случва в Румъния и колко са активни там гражданите. Опа! Е, как се пропада, начи. това е снега и зимата но пък това е удоволствие. чакайте да изтрим камерата ах така, малко по-добре да виждате ги какво правят там и ако още не е падна правителството то това нещо ще се случи съвсем скоро защото няма правителство, което да може да се бори ефективно с хората си без да предизвика гражданска война при сметка вие сте хората, които ги избират и те са там, за да служат на вас, не обратно Не знам защо в България хората това не го разбират и си викат, то от мен нищо не зависи какво ще промена и така нататък Олеси ги! Не е така Един човек, верно, пролет тичка неправено и една птичка пролет но виждате какво празко 50 000 души на поща. Някой от вас може би не помнят, но... 1998 година или 96-та година, не съм сигурен, бях малък тогава Бяха големите протести, но ги помна Помна, че ходихме с родителите ми Помна Колко беше а, еманципирано общество, отколко искаше да промени усещащата промялата във въздуха И всички имаха надежда за по добър живот ето сега, пак сме пред подобен избор и в момента се решават доста важни неща за тази държава и за нашия живот и въпреки това ние не проявяваме никакъв интерес към обществения живот което пък позволява тия хора да си правят процистото Не бих казал, че трябва да... Също, що не бих казал? Точно така трябва да направите излезте, протестирайте не се изолирайте Независимо дали сте от БСП, дали сте от ГЕРБ, дали сте от АТАКА Или от която и да е било друга партия Всички искаме да живеем по-добър живот В момента ни ограбват и Ако си мислите, че това не ни засяга, лично напротив засягане всеки един от нас работи на заплата. Речем, някои не работят на заплата, не се осигуряват. тези, които работят на заплата, плащат осигуровки. И с тези осигуровки, данъците, парите на данъците, държавата се издържа. И реално това са парите, които крадат. Това са пари, които вместо да бъдат във вашия джоб, те да отиват в нечи друг джоб. И ако си мислите, че колко па да плащам данъци и така нататък, замислете се. Ако заплатата ви е 1000 лева, осигуровките, които се плащат на вас, са 430 лева. Или някъде там. И аз се замислете, ако вие получавате 1430 лева и трябваше да платите, вие те осигуровки, не работодателя, да внасят от ваше име и да ви ги отдържат за платите. Ако вие бяхте тези, които трябваше да си внесете, щяхте ли толкова безръсъмно да отидете и да внесете на държавата 430 лева? Не мисля. Щяхте добре да си замислите защо плащате такъв процент. А, мама, защо плащате такива проценти на държава, която по всичко лечи, че не се грижи за вас? Нямаше ли да оцените малко повече стотинките, които им давате на тях? Също е като в магазин Влизаш някъде. Гледаш нещо, че струва 1,3, ама знаеш, че в съседния магазин струва 1 лев Айде, 30 стинки Някои могат да викате, хубаво, че го вземат, тук не ми се разкара от там обаче Тук 30, там 30 и изведнъж какво се случва То месец с 200 лева ви е скочил бюджет отгоре, заради мрзава да отидеш да си вземеш от другия магазин Също и вдържава се Плащаме тук за Светофар Мамка му то сняг, как затъваме. Плащаме тука за Светофар някакви си хиляда ле отгоре. Какво са хиляда ле, в крайна сметка? Нали не ги давам аз? Напротив, ти ги даваш. Ти ги даваш, аз ги давам, всички ги дават. И а, другото, което е хората в държавата, на държавна работа, те не издържат а, държавата. Защото ние сме тези, които им плащат заплата. Те са на държавна заплата. Тяхните осигуровки се плащат от държавата ние хората, които работим в частния сектор, издържаме цялата тази скапана работа. Всички тия чиновници, които се подиграват с нас, като отидем се да си подаваме някакви документи, става просто за скапаното им държание, става просто за абсурдната бюрокращина през която трябва да минеш за да, да си извадиш един документ за най-просто нещо.